السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ میرا سیکنڈ ولاگ ہے عید سے ایک دن پہلے کا اور چاند رات کا کمپلیٹ بلاگ عید سے ایک دن پہلے اور چاند رات کا اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے ڈسٹنگ کی اور ڈسٹنگ کرنے کے بعد ہم نے پانی بھرا لڑکیوں کا جو عید پہ زیادہ کام بڑھ جاتے ہیں کیونکہ گھر کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں امی کونوں سے نکلواتی ہیں گند سارا اس کے بعد ہم نے برف بنانے کے لیے پانی بھر کے رکھا تاکہ عید والے دن کام آئے گا اس کے بعد ہم نے بوتلیں بھری کیونکہ پانی ٹھنڈا جو ہے آلویز ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ گھر میں نہیں یوز کرتے اتنا لیکن آہ مہمانوں کے لیے لازمی ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کچن کو صاف کیا اچھے سے تاکہ امی سے گالیاں نہ پڑیں کہ اتنا گل مچایا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے اچھی طرح داغ اس کے صاف کرنے کے بعد چولہا صاف کیا اس کو ڈیلی کے ڈیلی کے صاف کرتے نا تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ لوگ کرتے ہیں کبھی کبھار تو وہ بہت مشکل سے صاف ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ہیئر آئل لگایا جو کہ ہیئر فال کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے بعد پورے گھر کی صفائی کی جو کہ عید کے لیے بہت اہم کام تھا اگر نہ کہتے تو پھر چاند رات پوری آپ کی اسی کام میں گزر جاتی ہے جو کہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ ایسا ہو لیکن روزے کے ساتھ میں نے پھر یہ بھی کام کیا میں نے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے بعد میں فریش ہوئی اور فریش ہونے کے بعد میں نے کنگھی کی اور یہ بالکل ہیئر فال زیرو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے ویسے اور اس کے بعد ہم نے یہ لگایا روز واٹر جو کہ سکن کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد میرے منہ پہ ایکنی ہونی شروع ہو ہوگی یعنی کہ ایک ویمپل نکل آیا تو, تو پھر میں نے اس کے لیے یہ سیرم اور یہ کریم یوز کی اس سے کافی آپ کو بینیفٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد عطر یوز کیا عطر کے بعد ہم لوگوں نے جب مہندی پکڑی اور ٹیشو پکڑا اور مہندی لگانے کے لیے پہنچے لیکن اگر آگے سے آنٹیاں بیٹھی تھیں تو پھر پہلے ان کو لگانی پڑی یہ میری مما جی ہیں اس کے بعد یہ والی آنٹی ان کو لگائی اور یہ پھر تیسری آنٹی یہ موٹی لگی تھی کیونکہ نا مہندی سوکھ چکی تھی اس کے بعد ہم نے کی کام شام کرنے کے بعد نمازیں پڑھی ہے اور نمازیں پڑھنے کے بعد سو گئے پھر اٹھ کے افطاری کی اور افطاری کے بعد پھر ریسٹ کی اور ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے جو ہے رسملائی بنانا سٹارٹ کی یہ دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دی اس کے اندر چینی ڈال دی اور یہ جو رسملائی ملائی والا ڈبہ تھا اس کو کھول کے اور یہ ہم پاؤڈر نکال رہے ہیں پھر اس کا پورا پکسچر جو تیار کریں گے جو جو چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہوتی ہیں ڈال کے اس کو مکسچر ٹوٹلی تیار کر کے اور یہ ہم چھوٹے چھوٹے بال بنا لیں گے جو کہ اس ٹائم تو بہت کیوٹ لگتے ہیں لیکن جب یہ دودھ کے اندر جاتے ہیں تو یہ پھول جاتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں پورے ایک رس کی طرح لیکن مجھے گول نہیں پسند میں تھوڑا سا اس کو شیپ اس طرح کی دیتی ہوں بہت مزے کے لگتے ہیں مجھے اور اس کے بعد یہ دیکھا ہم نے ٹوٹلی اسی طرح سارے بنا لینے ہیں اور یہ بن گئے سارے میں ویڈیو اندر سے میں نے کٹ کر دی کیونکہ بہت لمبی ہو جانی تھی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی چاہیے ہوگی کہ کیسے بنائے ہیں تو میں لازمی جو وہ شیئر کر دوں گی اس کے بعد یہ دودھ بوائل ہو گیا تھا تو پھر اس کے اندر ہم نے یہ سارے ڈال دیے اور بوائل ہوتے دودھ کے اندر ڈالنے ہیں ویسے نہیں ڈالنے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد اس کو زیادہ دیر رکھنا بھی نہیں ہے کہ بنا کے آپ رکھ لیں تو وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں وہ پھر پھولتے نہیں ہیں اور اب آپ نے ڈالنے کے بعد چمچ نہیں ہلانا یہ میں نے اوپر اوپر سے دودھ ویسے چیک کیا ہے لیکن ان کو میں نے ٹچ نہیں ہونے دیا یہ پھول کے اوپر آ چکے ہیں جب یہ پھول جاتے ہیں تو اوپر آ جاتے ہیں پھر بھی ان کو ایک دو منٹ پکا لیں تو یہ اور تھوڑے پھول جاتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں اس اس کو کرنے کے بعد <coughs> میرا مائنڈ بنا کہ میں جو ہوں آ, یہ بن گئے تھے ادھر تیار ہو گئے تھے بالکل اور اس کے اندر اوپر ہم نے چولہا بن کر کے چھنی رکھ دی اور پھر ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ کی اور ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہمارا موڈ بنا کہ ہم کیک بنائیں تو کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ میدا لے لینا ہے کوکو پاؤڈر لے لینا ہے بیکنگ پاؤڈر لے لینا ہے جو مین چیزیں ہیں اس کے بعد شوگر اس کپ میں میں نے شوگر ڈال کے رکھی ہوئی ہے, پھر دو, دو عدد انڈے ان کو نکال کے میں ہمیشہ انڈے کا اچھی طرح حاق ادا کرتی ہوں بالکل اچھی طرح فنگر کے ساتھ اس کو نکالتی ہوں ان دو انڈے ہم نے نکال لیے اور پھر دو انڈوں کے اندر ایک کپ شوگر اور ایک کپ ہی میدا جتنا میدا اتنی ہی چینی ڈالنی ہے آپ نے اس کے اندر چینی پیس کے استعمال کرنی ہے پھر ہم نے جو ہے اس کو اچھی طرح بیٹر کے ساتھ کر لیا تھا پھینٹ لیا تھا یہاں پر یہ میں بھول گئی بتانا یہ اس کو ہم نے گریس کرنے کے بعد اس کے اندر میدہ ڈال کے اس کو بالکل کر کے تیار کر کے رکھ لیا تھا تاکہ ہم جیسے ہی بیٹر تیار ہو تو اس کے اندر ہم ڈال لیں وہ آ, تھوڑی دیر پڑا رہے تو وہ جو, جو, آ, مکسچر ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آ, دو انڈوں کے ہم نے بیٹ کیا تھوڑا سا ساتھ ساتھ میں ہم نے شوگر ایڈ کی آ, ایک دم سے ساری نہیں ایڈ کر دی تھوڑی تھوڑی ایڈ کر پہلے ہاف کپ پھر اس کے بعد جو ہے باقی کا آ, تھوڑی دیر بعد مطلب جو وہ پہلے والا مکس ہو جائے گا تو پھر ہم تھوڑا سا بعد میں ایڈ کریں گے اسی طرح جو میدا پڑا ہے اس کے اندر ہم کوکا پاؤڈر وہ جو ہے بیکنگ پاؤڈر ڈال کے نا تو اس کو کر لیں گے تھوڑا سا مکس اب یہ دیکھیں یہ بیٹر ہو گیا انڈے اور چینی کا بالکل وائٹ ٹیکسچر میں آ گیا ہے بالکل کریمی سا ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ انڈے تھے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے میدے کے اندر کوکو پاؤڈر اور بیکنگ پاؤڈر مکس کر کے اور اس کو اچھی طرح ہلا لینا ہلانے کے بعد پھر ہم نے اس کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہاں پر آپ نے جو آپ کا کوکنگ رینج ہے اس کو ون ایٹی ڈگری پر ہیٹ کر لینا فائیو ٹو ٹین منٹس کے لیے تاکہ آپ وہ پری ہیٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ اسی دوران کر دیں گے تو پھر آپ جتنی در میں آپ بنائیں گے میں وہ پری ہیٹ ہو جائے گا آپ کو زیادہ رکھنا نہیں پڑے گا یہ ہم نے بیٹر تیار کرنے کے بعد اس کو رکھ دیے اندر اور اس کے بعد آپ نے یہ ہمارے پاس بن کر نکلایا اب اس کو ہم کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دو سلائیز میں کٹ ہو گیا اس کے اندر بھی آپ کریم ڈالیں گے نا تو وہ پھر اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے <laughs> میری لک کتنی اچھی نہیں ہوتی کہ میں آئی ایم ناٹ پروفیشنل بٹ جو بھی تھا اچھا بن گیا تھا اس کے بعد ہم نے جو کام کیا تھا وہ اپنے بھانڈاس کو دھو دیا نہیں تو صبح بہت گالیاں پڑنی تھی کہ اتنا کچھ گند کیوں مچایا ہے کام کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے اپنے کپڑے نکالے <coughs> جو کہ صبح پہننے تھے یہ جی کپڑے نکل آئے ہمارے یہ وہ کپڑوں کے اندر لگ لگ کے سلوٹیں پڑ گئی تھیں تو اس کو تھوڑا سا دوبارہ پریس کیا میں نے اب یہ ہمارا سٹولر یہ چوڑیاں بینگلس ملٹی کلرز میں اس کے بعد یہ ہے جی بریسلیٹ باقی ایئر وغیرہ میں زیادہ یوز نہیں کرتی کیونکہ مجھے حجاب کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے شوز اینڈ یہ ہماری بی بی کریم اور مسکارا یہ ہمارا ہے لپسٹک اینڈ بلشن اور ایٹ دی اینڈ ہمارا پرفیوم یس دس از مائی فیوریٹ اور اس کے بعد یہ ہے جی وائلٹ اور یہ ہماری ہوگی عید کی تیاری اس کے بعد میں نے آڈر کیا ہوا تھا پیزا اور پاستا وہ آ پھر ہم نے وہ کھایا اس کے بعد ہم نے میدل لگایا اور یہاں پر ہمارا بلاگ اینڈ ہو گیا اور چاند رات بھی اینڈ ہوگی اور رات کے دو بج چکے تھے گڈ بائے اللہ لاف سٹاٹا